هذا آه الفلوق هذا ما عنده حتى معنا معنى وما عندوش انترو وما عندوش اوترو اصلا ما عنده حتى علاقه آه جالس غنديروا فيه آه ستريت فوتوغرافي غادي نديرو ستريت فوتوغرافي بكانون 700 دي مع لوبجيكتيف 18 135 ماعرفتش كيف تحت اول مره غادي نجرب نخدم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 يعرف شنو هو ستريس فوتوغرافي هو انك تخرج تتصور في الزنقه يعني بلا ما تسول عباد الله ماشي تبقى تسول توقف نام خويا واش ناخذ التصويره ولا يعني المعنى ديال ستريس فوتوغرافي تبدل له لدرجه كبيره غير في المغرب لأنه ما عندناش شي واحد في المغرب يدير ستريس فوتوغرافي وكما يعني فيديو في اليوتيوب يشارك مع الناس يعني تصور كيطلعوا ولا المهم يشارك معهم هذ الهوايات اللي كاينين حاليا يبقى يمشوا عند الناس يسولوهم لهم عافاكم واش ممكن نصور هذا ماشي ستريس فوتوغرافي Там трамвай